عند ويا وليد اربع بنات، كان روح ارتاحتي بيوم الممات، كانت امنيتي ويا ذريتي اربع بنات يبقى بلا اسم ذن البنات ومن لهن يقولن خادمات ومن لهن يقولن خادمات انا ميت اربعة وهي امنيات زيانة بيحي أربع جهات زينب يحيطن همين أربع جهات تحجي زينب ما يقولن غير صار <تصفيق> همثيل عباس دمهن ريت حار كانت أمني بنات اربع بنات